یوں تو بہت سے لوگ ہمیں پہلے بھی بھول چکے ہیں یوں تو بہت سے لوگ ہمیں پہلے بھی بھولے ہیں پر قسم خدا کی تیرے جتنا کوئی یاد ہے